Вітаю, друзі! Ну що хочу сказати сьогодні вам, навіть показати, знаєте, от завжди є свої такі в роботі нюанси, да, проблеми, десь там халтура, вилазе непонятно звідки, от. і коли працюєш, да, так, вкладаєш виріб повністю, всю свою душу викладаєшся на всі 100, і в кінці виходить, що брак вилазить навіть не по твоїй вині. Ну, цей брак пропустити не можна, треба його вирішувати. От, зараз я вам покажу о, цей брак. Е дуже така страшна штука, я сам офігел. Хай би там в одному місці, ну це повністю все. Ну, в общем-то дивіться як то кажуть, бо завжди гарні відео бачите там, да, де все так гарно робиться, столик, да, там зробив все, всі пишуть майстер, молодець, все там класно, ну але хочу сьогодні показати, що супроводжує усіх майстрів під час роботи, От, дуже багато під час роботи вилазять такі браки, десь щось не вийшло, десь щось прораховується, Бувають такі моменти, і треба це все переробляти, це все діло. От, і сам розумієш, що цього не можна допускати. Іноді буває по дурниці, да, по... тому, що ти знаєш, що може це трапиться, але ти все-таки щось як захімічиш, так захімічиш, і це потрібно виправляти. Ну а сьогодні, можна сказати, все йшло так чудово, але нічого, як то кажуть, не сповіщувало біди. Так що, давайте поглянете на цю біду. От, можливо, і ви скажете, що це воно таке. Е, покрив я, в общем-то, всі свої вироби фінішним лаком, глянцем, е, по, як то кажуть, так як вже Бо як замовник замовив, в можна так сказати, так і це все діло потрібно і покривати глянцем. Дуб, звичайно, він такий, що він не дуже виблискує під такими, бо він пористий. Але в деяких моментах можна сказати, що от ми дивимося, гарна ніжка вийшла, все так чудово, прекрасно. От, табуретки теж гарні вийшли. Звичайно, коли я працюю, да, от, там в мене от, аж та, та, та крайня там, захована, вона, щоб ви не бачили, там був потек, я її перелакував, е, теж пітер. Ну, потеки – це діло таке, це десь трішки перетримав на одному місці, можна сказати, або лишній раз пройшов на одному місці і потекло воно це все діло, як то кажуть, там, де не потрібно. Ну, це виправляється. А отута, отута, от подивіться. Покрив я стінницю, положив я її сушить на стіл, прихожу, а тут отаке все повилазило, отакі пузирі подуло. Навіть на оці трішки подуло пузирка, Я аж дуже-дуже Засмучений, настрій впав, як то кажуть, але потрібно це все діло виправляти, звичайно, треба дочекатись повністю, коли воно це все діло висохне, <кій> гарно перешліфувати, перематувати і знову лаком це все покрити глянцем. От, не знаю, можливо це лак такий, бо я вже не вперше з ним працюю от, і траплялися такі випадки, що були такі пузирки, ну щоб так, це дуже-дуже ну, страшно. Можливо це дуб пористий і є мікротріщини свої, які заходив лак і в кисень намагався вийти. Ось, із цих тріщин маленьких А можливо Я навіть не знаю, може ви знаєте, підскажете в коментарях, що це таке може бути Можливо це М -м -м -м Холодно було ну, Так, щоб холодно було геть сильно, я б не сказав би, бо Якщо вже так подивитись, в мене тут 18 градусів зараз Ну, зранку трішки менше було, я розтопив і покрив, але замійте в одне, що я розвів е, лак раз, покрив це все діло, бачите, ну, е, звичайно, тут тонший шар, е, внутрішня сторона виходить, там особливо не потрібно там заливати це все діло е, лаком, от, е, можливо, від того, що дуже товсто положив, Наложив за один раз ну, Навіть навіть і не скажу ну, Трішки бачите обідно Що стараюся, викладаюся на всі 100 Хочеться зробити за один раз прекрасно А воно не виходить Так що, друзі, от така ситуація За тими всіми гарними роликами Де є в Ютубах Криються от такі біди Ну, діло в тім, що, щоб ви розуміли, що коли такі гарні, прекрасні ролики виходять, то супроводжуються вони саме із такими побічними ефектами. От. Майстер, наприклад, не хоче цього, а воно це трапляється. Ну, трішки засмучено. засмутило мене це все діло, бо добавило роботи. Буду чекати, щоб воно гарно це все висохло. І в кінечному результаті я її оце все вишліфую і перекрасю заново, і я думаю, що все-таки виправлю ситуацію. Так, друзі, я навіть таку штуку хитру придумав. Дивіться, якщо глянець, можна щось робити. Дивіться, оп. І все. На майбутнє буду тепер знати, що десь подряпав щось, можна пробігтись отак огоньком, і все буде чітко. От. В общем-то, поки я тут здирав, мені в Тіктокові написали, що перепад, може бути оце холода великий, а дуб тіпа дихає, і виходить, що Холодна була нібито заготовка, от. і могло попузирити. Ну, звісно, не знаю, бо я ж усе покрасив, а попузирило лише тільки цю стільницю. Може, що вона тут лежала та не прогрілась? Ну, не, -не, не буду казати, не, -не, не скажу точно. Ну, в общем-то, я продовжую ремонт <хе> і буде видно, що вийшло. Отаке, От друзі, я й начудив. Схопив мене кіндратій, такий, що даже я не встиг сняти, показати, чого я таке натворив. В общем-то, оці всі пузирки, які я убирав, шліфував, все, ніби немає. Покрив тільки лаком. Все, вони проявилися, оці ямки, капки такі, ну, в общем-то, не те, шліфувати ще глибше. Начинаю вже стирати тоніровку. В общем-то, в деяких місцях стер, почав поправляти, там уже темніше. Хотів вже закрити на це очі. Покрив я вже цим лаком. І все одно ці пузирки видно. Я вирішив не іспитувати судьбу більше. Взяв, в общем-то, болгарку. Отаку немалу кучу наждачки, все нафік стер. Пошліфував, тепер ось я щас почистю різьбу От. і буду починати все спочатку. От. На мою думку, це краще, ніж лічить оту дурницею. Ну, не вийшло мене виправити, ось така біда. Ну, будемо дивитися, що далі, бо трошки мене оцей шов бентежа, ну, я його зараз шліфую на перепад зроблю, щоб він не так кидався в очі. А різьбу треба чистити, бо повністю ось, ось, бачите, геть засмолило геть повністю. Оцю вже почистив осталось три штучки. Ну, роботи наче не багато, хвилин 20 на цю тратиться, ну трішки менше, але все одно. Отак От я провоював цілий день з цією стільницею. Я... Нічого з неї не зміг. Треба було з самого початку таке зробити і не муручитися. Ну, як нове, так? Да? В общем-то, задув я тільки ґрунтом. От воно висохне, оце все діло заматується, а тоді, мабуть, я тонюсенькими-тонюсенькими шарами. Щоб не накладати товсте, а лучше я два чи три рази накладу тонкими шарами. Можливо, це деревина така, мікротріщини в неї такі, що... Ну, не знаю, я навіть не скажу. От я вже бачу, як просідає впори, видно, як просідає, да, відблискує впори е, ґрунт. То я думаю, боюсь, щоб в мене не було такої самої проблеми із е, глянцем. Я все-таки візьму і покрасю, тобто полакую це все діло тоді тонкими шарами, От, щоб було це все. Нормально. Ну я все вишліфував, перетер її геть заново. От, якщо кому цікаво, ота от полосочка. От, ну, темно, давайте з цієї сторони. Тут краще, видніше. Бачите, не видно вже тої полоски, вже в мене, от бачите, потюк пішов прийдеться, буде це все, все одно цей грунт треба буде перематувати. Бо я так ґрунтом хорошенько стараюсь залити. Думаю, щоб оці е, пори за цей... Зашліфувати, щоб тоді вони менше, може, не так буде пузирити. Ну, побачимо. От. Ну, будемо чекати. Потюки то не біда, воно висохне, воно зашліфується. Біда, щоб оце далі мені не пузирило. Бо якщо це буде... В дереві проблема, я не знаю, що мені робити, але вони хочуть хочеться робити. Ну, думаю, що тонкими шарами буде діло. На силу, на силу, друзі, я поборов цю проблему. Вже все. Три шари наложив я. Воно вже схватилося, але, е як то кажуть, працювати ще з ним не рекомендовано, адже глянцевий лак, він е довше сохне заматовий, от е саме цієї фірми. От бачите, тепер як подивитися, вся структурка рівномірна. От, немає ніяких отих бурульбашок, щоб ми мене прямо також ціпили. Да, ну, це треба було б точно знімати, як мене це заціпило. Я як схватив цю стільницю, як погнався з нею, як почав її шліфувати з такими словами поганими. <хи> от, ну, в принципі, все вийшло. Зробив, так що довівся це діло до ума і результатом я тепер задоволений. Можна, як то кажуть, іти лягати вже споти. Зараз вимкнуть світло нам от через хвилин 20. Так що на ніч щось зніму, вимкнуть світло, може якось це діло все змонтую. Ну і ще це те відео все-таки для тих, хто е, любить казати, що вироби з дерева – це дуже дорого. От бачите, навіть не тільки я, є багато майстрів із досвідом, які роблять помилки, да, і, або навіть не хочеш зробити цю помилку, а вона виходить, помил... або ти знаєш, що... Воно може трапитись і воно таки все-таки, якось так стається, що воно трапилось, да, як сьогодні в мене, да. я прийшов, полакував, побіг, прибіг, а тут на тобі, проблема, і ця проблема те, що е, я мабуть поспішив, е, мені вже в тіктокові написали, що я пос, мабуть поспішив, треба було почекати, щоб нагрілися гарно заготовки, ну, наче й не холодно було, ну, Ну, лішу, що, як то кажуть, світло дали, тут же ж радий, біжиш, працювати, працювати, хто там вже дивиться на таке, чи воно нагрілося, чи не нагрілося, але ж бачите, усі інші заготовки, все чудово зроблено, а ця от, щось, щось не так з нею, ну, нічого, головне, що вже все виправлено, все зроблено, і я вже все задоволений, Тепер-ки, завтра я прийду це все соберу, ну, тоді вже покажу, що вийшло. Ну, і звичайно, я знімав окремо відео цього столика, як я його виготовляю. От, можливо, буде це вже не, ну, не ближчим часом, ну, буде відео якесь про цей столик. Думаю, що буде цікаво вам усім подивитись. Ну що, друзі, в мене все. Всім дякую за вашу увагу, всім мирного неба, міцного здоров'я і всім до побачення.